جو تمہارے اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے لیے تم ایک بات بھی نہیں کر سکو یہ کون سے آپ کے فالو ہیں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی تب کام آتی ہے جب کوئی یہ کام ہو آپ اس کے اوپر پلیٹ پلیٹفارم کے اوپر آپ بات اٹھائیں تاکہ سب کے سب سنیں یہ بات السلام علیکم کیسے میرے جوٹو فیملی ٹھیک ہیں آج جو میں بات کرنے لگا ہوں پیارے ویور جو سویڈن میں کیا ہے قرآن پاک کو دیکھو جلا دیا ہے اس نے ہم جتنا بھی یوٹیوبر ہیں یا ٹک ٹاک والے ہیں تو ان کو چاہیے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں کہ ہم یہ تو کر سکتے ہیں آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا یہ ہمارے پاس پلیٹفارم ہے ہم اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں جن کے ملین ملین فالما رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہمارے اسلام کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ہماری پاک کتاب ہے دیکھو اس کو انہوں نے جلا دیا کیوں یہ ایسا بار بار مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں کیوں اس لیے کیوں ہمارا یہ حق نہیں ہے ہم آواز اٹھائیں جن کو جو بھی جتنا کر سکتا ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کرے تو یہ دیکھو میں آپ کو اس کمینے کی تصویر بھی دکھاتا ہوں تو جنہوں نے جو بھائی آواز اٹھا رہے ہیں اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ ان کو اجر دے گا اور یہ ہمارے اسلام کی پاک کتاب ہے یہ کیا کرتے ہیں کس لیے یہ کیوں کرتے ہیں ایسا یہ جدھر بھی آپ ہیں یہ جو ہے نا آواز اٹھاؤ پہنچنی جو بڑے ہیں ان تک پہنچنی چاہیے آواز کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جتنا بھی ایز اے مسلمان بھائی ہیں کیا ہے دو دن بات کر دیں پھر چوتھے دن بس ہمارے منہ کے اوپر ٹیپ لگ جاتا ہے ایسا نہیں ہے اس بات کو اٹھانا چاہیے جتنا بھی جتنا بھی مسلمان ہیں کتنا کنٹری میں مسلمان ہیں یہ مسلمان اٹھ جائیں گے تو یہ ایک شارق جتنا نہیں ہے غیر مسلم کیا ہے مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ہمارے دین کی کتاب ہے اس کو اس ظالم نے جلا دیا یہ دیکھو آپ نے آواز اٹھانی ہے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے یہ آواز ہماری بڑوں تک جائے ان کو پتہ چلے کہ ایکشن لیں ان کے اوپر اس کو سزائے دینی چاہیے شریم شریم سزائے دینی چاہیے جو کر رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں ان کو سلوٹ ہے یہ ایز مسلمان جتنا بھی ہیں ان کو چاہیے جتنا ان کو پلیٹ فارم ہے جو بات کر سکتے ہیں نا تو وہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں جو جو جنہوں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کو بھی سلوٹ میں پیش کرتا ہوں تو یہ ہمیں چاہیے جتنا بھی ہیں جتنا بھی ہیں یوٹیوبر ہیں, ہیں ٹک ٹاک والے ہیں دو دو تین تین چار چار ملین فالوئر ہیں کیا ان کا کیا ف... تمہیں فالوئر کا کیا فائدہ ہے جو تمہارے اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے تم ایک بات بھی نہیں کر سکو یہ کون سے آپ کے فالو ری کچھ بھی نہیں ہے آپ کی تب فالو کام آتی ہے جب کوئی یہ کام ہو آپ اس کے اوپر پلیٹفارم کے اوپر آپ بات اٹھائیں تاکہ سب, سب سنیں یہ بات میں سب کو یہی اپیل کرتا ہوں جتنا بھی ہو یہ آواز اٹھاؤ بھرپور طریقے سے اٹھاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ